Сергій заходить до свого гаражу. Тут залишилося згорілий мопет, велосипеди, які вже непридатні для використання. Мікроавтобус та Citroen приятеля Сергія. Їх вогонь перетворив на металобрухт. Чоловік підраховує приблизні збитки. Автобус на скільки? Ну 9. 9 я брав. Ну зараз воно не 9. Мопед, 5 велосипедів, здесь лодки були, магнітофони. не знаю. От машина, товариша Citroen, нова була. У мене 2000 року. 1000? Ну, я не знаю, два гаража, по 2000. До 20 тисяч, мабуть, доларів. Руки чоловіка в сажі. Навкруги розкидані металеві уламки. Раніше вони слугували стінами, дахами для автомобілів. Ой. В телеграмі побачила фотографії і по фото зрозуміла, що це, ну, де-то ми рядом. Ну, а потім у нас тут примічательний є гараж двіхітажний, і побачила, що, ну, скорей всего, іменно ми. Относилась з роботи, приїхала, дивилася. Ну, що побачила, то побачила. Машина в смятку, гаража немає. В общем, мрак. В центрі вибуху воронка 5 метрів в діаметрі та стільки ж вглиб. Я хотів би сказати, що... Ось таке от у мене, у сина, як варто не зі мною, і варто як це все во сні. Варто я зараз проснусь і воно все буде, як положено, як і как бы раніше. Людей, травмованих або загиблих, внаслідок вранішнього обстрілу на цій локації немає, розповів пресофіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Олександр Гордієнко, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.